Що повітряна гімнастка, яка виконала сердовий трюк вис на шиї. Ми маємо сьогодні рекорд України. Я думаю, що діти, які виростають на церковій арені, обов'язково стають світовими церкви. І цей рекорд це один із таких маленьких кроків цієї маленької зірочки до світового визнання. Ми маємо наймолодшу повітряна гімнастка, яка виконала цирковий трюк, вислашення, вік, 4 роки і 3 місяці. Цілком можливо, що ми будемо ініціювати подання до Книги рекордів Їнеса. Очікувалося, що Анастасія Горбацевич висітиме на шиї протягом 15 секунд. Та дівчинка протрималася більше 30. Її мама-тренерка Вікторія Горбацевич каже, ранок доньки зазвичай починається з руханки та сніданку. Відпрацьовують акробатичні трюки, коли в Анастасії є бажання. Окрім занятью юна спортсменка обожнює малювання та ліплення. Дома займаємося по можливості, якщо в неї є бажання. Буває, навіть сама просить, аби причепили кільце. Я чіпляю і ми займаємось. Або сама показує. Іноді їй хочеться показати номер, те, що вона робить. Дуже любить малювати, ліпити пластилін, грається лего, ляльками, як звичайна дитина. У цирку Анастасія змалечку дивилася за тренуваннями гімнастів та разом з мамою тренеркою їздила на змагання. З трьох років дівчинка почала займатися гімнастикою. Спочатку сідала на шпагат та повторювала легкі трюки, згодом почала відвідувати групові заняття. Получалася, де штота повторювала, пробувала. Виходила, десь повторювала, пробувала. Я їй допомагала, потім спостерігала і показувала мені, що також так хоче на шпагат. Сідала з дітками та займалася, наскільки її вистачало. До церкового трюку маленька гімнастка прийшла сама, згадує Вікторія Горбацевич. Допомагала лише закріпити вправи. Ненавість завдовика ще коли почали пробувати у кільце, вона сама цього не очікуючи, звичкою, що відпускала руки у ременях, так зробила і тут. У мами, звичайно, був шок. Вийшло, почали довше висіти, щоб закріпити. Не тільки відпустила, схопилася, але й як трюк показати з витримкою 6 рахунків. Конкретно за часом ми не слідкували, просто щоб це була хороша фіксація трюка. За словами Вікторії Горбацевич, у майбутньому цирковий трюк висна шиї для Анастасії будуть поступово складнювати та піднімати вище обруч. Олена Лисенко, Вадим Тимченко, Геннадій Корчененков, новини на суспільному Запоріжжя.